Радуся, любов, автору, так, Альона та Дмитро починають свій день. На порядку денному створення подарунку жителям Миколаєва. Альона говорить: ідея створення муралу з'явилася два роки тому. Після отримання дозволу від Жеку художниця вивчила історію місцевості і прописала концепцію. Я коли писала концепцію, для, то він називався як «Сокровищниця нашого міста». І там основні наші. Е Пам'ятки, які які хотілося показати людям, що в нас вони є. Ну там зображено адмірал там зображена наша казка, обсерваторія, башня. Художник Дмитро розповідає, чотири дні витратили на опрацювання стіни. Етап безпосереднього створення муралу супроводжувався навіть роботою вночі. Нам і міліція приїжджала, і хлопці, ну, ну, що, що тут жили, вони теж говорять, «Ёлки, що ви світите? Нас видно, нас бомбити будуть». Тобто, ну, поки ми рисували, тут стільки емоцій було. Після 17 днів роботи, яку іноді переривали через дощі, художники представили миколаївцям мурал площею 72 квадратних метри, висота – 6 метрів, ширина – 12. Ну я думаю, я думаю, тысяч э пять это только наше вновь вложение. А насчёт того, что нам ещё нам помогали, хорошим обошёлся бы на тысяч На 50, с 10, это как минимум. Э, если бы это всё у нас было поділилися свіжими враженнями від моралу. Ядно, на щось таке нове в це в і ще підкарт підтримка просто нас морально. Морально здобрався. Гарна робота. Світла, добра. Відповідає е, по духу моєму моєму сприйняттю Миколая. Альона розповідає. До створення муралів відточувала свою майстерність у гімназії номер 47. Коли директор зрозуміла, що я теж малюю, то і ідея розмальовувати полі стіни. З цього теж, наче, частина мого шляху почалася, бо там як такий великий плацдарм для тренування розпису на стінах. Альона та Дмитро націлені й далі творити. Зокрема, в планах увіковічнити роботу одного літнього художника на гаражі, що знаходиться поряд з муралом. Назарій Рубаняк. Новини на Суспільному. Миколаїв.